Rád, že se podařilo tady tu sochu zachránit, protože já když jsem jezdil po objektech školských, tak jako jsem si všimnul na dvoře domů dětí a mládeže a vypadalo to úplně katastrofálně. Ta socha byla úplně totálně prorezlá, teďka to je úplně k nepoznání. Autorem je tedy Zdeněk, Zdeněk Petřík, narozen 1934 pokud se nemýlim, 2003 tedy umřel, takže tu dobu tedy jako zažil. Byl to Vlastně samouk pracoval v závodech Vítězného února, To, co držím v ruce, je vlastně model, podle kterého ta socha vznikala. To, je se říká asambláž, je to jako v podstatě taková 3D, 3D koláž. My přesně nevíme, kdy byla instalovaná, to se nepodařilo dohledat, hovoří se o, o roku 1970, protože v roce 1968 byl dostavěn eh, Dům pionýrů a mládeže a v rámci tehdejších rozpočtů vždycky se počítalo s nějakou částkou v procentech na umělecké dílo a tohleto umělecké dílo vlastně vznikalo ještě ve svobodném tůčím období v konce 60. let, ale i instalováno bylo potom v těch 70. letech na počátku. Takže z těch děl je, které máme tady realizovány jako významné Jo, tady máme spoustu různých žen, matek, posídlištích, spískovců, ale vlastně takovou tu sochu, která vznikla poměrně syrovou technologií svářením plechů a různým ohýbáním plechů, tak tato socha je vlastně výjimečná.